السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شقة عبنية برياض متفرعة من ميدان الصبرة. شقة مساحة مئتين واربعين متر دي اول حاجة الريسيبشن شقة بالفرش وبالاجهزة تكييفات. ده الطراز على الشارع عندنا دي السيد موقع مميز جدا ده عندنا هنا كده رجعنا تاني لريسبشن عمره ومدخل والدور الرابع واتنين أسانسير عمارة حديثة زي ما احنا شايفين هنخش علي طرقة التوزيع ده باب الشقة اللي كنا عنده نخش أول حاجة لابن اليمين حمام الضيوف والمطبخ ده عندنا هنا حمام الضيوف وده هنا عندنا المطبخ مطبخ كامل بالأجهزة بكل حاجة بعد كده بنطلع للطرقة تاني أول حاجة لقيتنا اليمين أول غرفة هي ليفينج وممكن تبقى غرفة معديل. بعد كده الحمام اللي بيخدم الغرفتين عندنا عيدنا الشمال ده سلم الطوارئ وعندنا بعد كده الغرفة التانية بعد كده عندنا الغرفة الماستر بالدريسينج روم بتاعها دي مساحة المسطح عندنا الدريسنج بعد كده بنخش لحمام الضيوف الشقة الدور الرابع وليها حصة في الأرض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته